الرسالة رقم واحد من إحدى الفتيات كانت تقول لقد عشت طفولة جميلة أروع مما تكون ولكن المراهقة كانت تعيسة في سن الخامسة عشر لقد تغيرت كليا كل شيء تغير تصرفاتي أصبحت غريبة غير مسؤولة عن حركاتي وكلامي بدأت أعذب نفسي بطرق وحشية أقوم بجرح يدي ووجهي والدماء تملأ المكان أصبحت مختلفة كل الذين يعرفونني مندهشين لا أعرف ما هو السبب الحقيقي لهذه التصرفات هل بسبب العنف الأسري وتفككه؟ أم أسباب أخرى. مرت السنين وأصبحت أفكر بالإنتحار، وبعدها اكتشفت بأنني أعاني من مس من الجن ومصابة بسحر من قبل شخص حاقد. وفي عمر الثمانية عشر انتهى كل شيء بالإنتحار.